بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرانسمنٹ سیون کی جانب سے شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اڈا فوٹوشاپ 2017 کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سب سے پہلے جیسے کہ ہر سافٹ ویئر میں آپ دیکھتے ہیں فائل ایڈٹ امیج لیئر وغیرہ وغیرہ وغیر کے اوپر ٹولز بنے ہوتے ہیں یہ تقریباً بنیادی طور پر ہر سافٹ ویئر کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں یہ ٹولز ہم کو بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں آپ کے پاس اگر کچھ ٹائم ہے آپ ان کو باری باری چیک کریں کیونکہ وقت کی کمی کی نزاکت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر نہیں کر سکتا آئیے چلتے ہیں ٹو دی جو ہمیں بنیادی طور پر موسٹ کامن یوز استعمال ہوتے ہیں ٹول ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں سب سے پہلے فائل میں جا کے نیو فائل کریٹ کریں کنٹرول این اس کی شارٹ کٹ کی ہے اسی طرح اوپن کے لیے کنٹرول پلس اس کی شاٹ کٹ کی ہے اور یہ آگے جن کے آگے شاٹ کٹ کی لکھی ہوتی ہے یہ آپ نے نیو فائل بنانے کے لیے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس فارمیٹ میں کس سائز کی نیو فائل کریٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ریسنٹلی جو پہلے یوز کر رہے ہیں ویب لارج یا ڈیفالٹ فوٹو شاپ سائز تو یہ سب سے پہلے یہ آپشن آئے گی اس کے بعد آپ فوٹو کے اوپر کلک کریں گے آپ اگر کوئی فوٹو بنانا چاہتے ہیں اور اس کو پرنٹر کے اوپر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ سائز ڈیفالٹ میں آپ کو کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پرنٹ کے لیے اور آرٹ اینڈ کے لیے اس کے بعد ویب کے لیے پھر موبائل کے لیے پھر فلم اینڈ ویڈیو کے لیے فلم اینڈ ویڈیو کے لیے اگر آپ نے مکسنگ وغیرہ یا کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے کوئی لوگو بینر یا کوئی انٹرو وغیرہ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں سے پہلے سے ڈیفالٹ سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی فائل کریئٹ کرتے وقت نیو فائل بنانے بنانے بناتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ کیسے چاہیے اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ آپ کو سیٹ اپ میں ایک آپشن ملے گی یہاں سے آپ اس کو سیٹ اپ میں ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے آپشن لگا سکتے ہیں آئیے بناتے ہیں ایک ویب ویب کے اوپر رہتے ہوئے انیس سو بیس ایکس دس سو اسی پی ایکس پکسل اور سیونٹی ٹو پی پی آئی ٹرانسپیرنٹ کا ऑप्शन لوں گا چلیے آپ یہاں پہ کوئی سا بھی ایس پی ٹی وی پال یا پھر نیچے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو کلر آپشن اویلیبل ہوگی میں اس کو ایچ ڈی ٹی وی ایچ پی ایچ کے کلر پہ رکھ کے گا اور اس کا ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ میں استعمال کروں گا کلرڈ پیتھ اور جی بی کلر لیول کلر موڈ میں میں اس کو کریئٹ کرنے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ کے سامنے آرٹ بورڈ ون کا ایک ونڈو اوپن ہو چکی ہے اور رائٹ سائڈ پہ نیچے آپ لیئر کے پینل میں اس کا ایک لیئر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفالٹ میں ایک بیک گراؤنڈ لیئر ضرور ہوتا ہے ہر کا اور اگر آپ نے اس میں کوئی اپنا نیا لیئر بنانا تو لیئر کے اوپر کلک کر کے نیو لیئر کنٹرول شفٹ این اس کی شارٹ کٹ کی ہے آپ نیو لیئر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بینر سوری ایک ٹائٹل بنا رہے ہیں ٹرانسپلینٹ سیون کے نام کا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بیک گراؤنڈ لینا ہوگا جب یہاں سے ہم نے بیک گراؤنڈ لے لیا تو اس کے اوپر ہم اپنی چیز ٹیکسٹ امیج یا کوئی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیئر شاپ شٹ آن کرنے کے لیے یہ آپشن ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو لاک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لیئر کو لاک کر دیں گے تو اس کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے جب تک وہ آپ ان لاک نہیں کریں گے لیئر کے علاوہ اس میں لیئر کے بلینڈنگ موڈ اور اسٹائل ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں کہ آپ اس میں ٹیکسچر وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ونڈو کی آپشن سے آپ 3D ڈی ورک اسپیس یوز کر سکتے ہیں اور بہت سی ونڈوز کی آپشن ہیں جو آپ کو ایک سیپریٹ ونڈو میں اس حساب سے ٹول فراہم کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹ انٹر کرنے کے لیے ٹی کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ ٹیکسٹ بھی انٹر کر سکتے ہیں اور بہت سے ٹولز ہیں جو آپ کو معاون اور مفید ثابت ہوتے ہیں تاکہ آپ تیزی سے کام کر سکیں آپ جو کام ڈرائنگ میں کاغذ اور قلم کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں وہ اڈاپ فوٹو میں آپ بآسانی کر سکتے ہیںاپ اور ٹاپ دنیا کا بہت ہی پاپولر سافٹ ویئر ہے اور بہت ہی لمبے عرصے سے بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کر کے آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے ویب کنٹینٹ بنا سکتے ہیں اگلے اگلٹوریل میں میں آپ کو ایک ٹاسک کے ذریعے پروڈکشن کے پروڈکشن فیلڈ میں کام کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ